Hola, en aquest darrer vídeo veureu com inserir citacions bibliogràfiques als vostres treballs. Si esteu redactant el vostre treball i necessiteu inserir una cita, heu d'anar a l'apartat de referències del processador de textos on trobareu el plugin de Mendeley, que heu instal·lat prèviament, tal i com hem vist al mòdul 2. A continuació del text escrit, clicarem sobre la icona de “Insert citation. S'obrirà un cercador de Mendeley on haureu de buscar la referència que volem citar i un cop localitzada l'afegirem. En el moment d'elaborar la bibliografia, Mendeley es la generarà automàticament des de l'apartat Insert Bibliography. La vostra bibliografia apareixerà en l'estil de citació que teniu per defecte a Mendeley. En aquest cas, nosaltres tenim configurada APA. Teniu en compte que podeu canviar l'estil de citació en qualsevol moment, escollint un altre estil a través de l'opció Style del processador de textos. Per exemple, podeu canviar l'estil de les cites i bibliografia a MLA o a Vancouver o a ISO en un sol clic. Enhorabona, ara ja no teniu excusa per no utilitzar Mendeley. Ja sabeu citar i elaborar les vostres bibliografies. Fins a la propera.